פשטו מינוס 1 כפול הביטוי הזה בסוגריים 40, מינוס 7 ועוד 2 כפול 3 ועוד 2, פחות 5 בסוגריים בריבוע. זהו תרגיל בסדר פולות חשבון. זכרו שבסדר פולות חשבון, סוגרים תמיד קודמים لكل דבר. קודם כל, הסוגריים. לאחר מכן, החזקות. כאן, בתרגיל הזה, יש לנו חזקה. הינה כאן. לאחר מכן, הכפל. הכפל והחילוק ולבסוף החיבור והחיסור בואו ניגש לתרגיל נתחיל מהסוגריים יש לנו כאן 3 ועוד 2 בסוגריים אפשר לחשב שזה שווה ל-5 בואו נראה אם יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות בחלקים אחרים של הביטוי שלא ישפיעו לסוגריים כאן יש לנו מינוס 5 בריבוע או יותר נכון לומר שאנחנו מחסרים את 5 בריבוע, אנחנו צריכים להעלות בחזקה לפני שדואגים לחיסור. 5 בריבוע זה שווה ל-25. בואו לא נעשה יותר מדי צעדים בבת אחת. כל הביטוי הזה שווה ל-1, בתוך הסוגריים המרובעים יש לנו מינוס 7 ועוד 2 כפול 5 ועוד 2 כפול 5. סגור סוגריים מרובעים, פחות 25. פחות 25. כעת הדבר הבא הוא הכפל. אתם יכולים לשאול למה שלא נחשב קודם את הסוגריים كان, אבל אם נחשב את הערך בסוגריים, נקבל בסך הכל מינוס 7, שום דבר לא ישתנה. לכן אנחנו יכולים להשאיר זה בתור מינוס 7. בביטוי הזה אנחנו צריכים לחשב את ערכו כל הביטוי, לפני שנוכל להמשיך הלאה. היינו יכולים להשתמש כאן דחוק הפילוג ולהכפיל הכל במינוס 1, אבל בואו נצמד לסדר הפעולות. בואו נחשב את ערך הביטוי הזה. ולפני שמתחילים לחבר צריך לדאוג לכפל. יש לנו כאן 2 כפול 5. 2 כפול 5 זה 10. כך שהביטוי שלנו הופך להיות, לא חייבים לכתוב מחדש את הביטוי כל כך הרבה פעמים, אנחנו עושים את זה כאן כדי לוודא שלא נתבלבל. יש לנו מינוס 1 כפול מינוס 7 ועוד 10. סגור סוגריים מרובעים 25. כעת אפשר לחשב די בקלות. מינוס 7 ועוד 10, אנחנו מתחילים ממינוס 7. אפשר לסרטט כאן ציר מספרים. לסרטט ציר מספרים. אנחנו מתחילים ממינוס 7. האורך של הקו הזה הוא מינוס 7. ולזה אנחנו מוסיפים 10. זה אומר שנזוז 10 ימינה, אם נזוז 7 ימינה נגיע ל-0. ומשם אנחנו זזים עוד 3. אנחנו זזים 7, 8, 9, 10, ומגיעים ל דרך נוספת לחשוב על כך, כאשר אנחנו מוסיפים מספרים עם סימנים מנוגדים, הסכום הוא למעשה ההפרש בין המספרים כמובן. וכיוון שבמקרה שלנו המספר החיובי הוא הגדול יותר, התשובה תהיה חיובית. אפשר להסתכל על החיבור הזה בתור 10 פחות 7. 10 פחות 7 שווה ל-3. כך שאנחנו מקבלים כאן 3 וכל הביטוי הופך להיות מינוס 1 כפול. רק עוד ערה קטנה, אין הבדל בין סוגיים מרובעים לסוגיים רגילים. לפעמים כאשר יש כמה סוגיים עגולים שמים סביב זה סוגיים כדי להקל על הקריאה. אבל למעשה אין הבדל בין סוגיים מרובעים לעגולים. כך שאפשר לכתוב את הסוגיים בצורה הזאת. יש לנו 25. ושוב, אנחנו רוצים לעשות כפל וחילוק. לפני שניגשים לחיבור וחיסור, נכפיל את מינוס 1 כפול 3, ונקבל מינוס 3. כעת נשארנו לחסר את ה-25, מינוס 3 פחות 25. אנחנו מחברים מספרים בעלי אותו סימן. אנחנו כבר במינוס 3, ונקבל מספר ב-25 יותר שלילי. אפשר להסתכל על זה כך, אנחנו נזזים 25 בכיוון השלילי. אנחנו מחברים 25 ו-3 שזה 28, רק שאנחנו עושים זאת בכיוון השלילי, כך יש לנו מינוס 28. כל הביטוי הזה שווה למינוס 28. וסיימנו.